קריא לכניכם את נגילת היסוד של מדינת ישראל, אשר ושרא בקריאה ראשונה על ידי מועצת בארץ ישראל קם העם היהודי. המדינית, מיתוח כל ההיסטוריה מסורתי זה את היהודים מחול. stato nostro השכלה שנקח את של ארצישראל של 40 מיליון מודעים באירופה. הפלור באירופה. הפלור של 40 מיליון מודעים באירופה. הפלור של 40 מיליון מודעים באירופה. הפלור של 40 מיליון מודעים ומפה הופכת במדינה יהודית בארץ ישראל האסרת הבא מאת של ישראל בפצוע החלטה ההכרה הזו של אורמות המאוחדות בזכות העם היהודי להקים את מדינתו ואינה מתיינת להפקעה זו זכות היהודי להיות ככל עם ועם למועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית ביום סיום הבריטי על ארץ ישראל ובדוקף זכותינו הטבעית וההיסטורית המאוחדות Yes, I של כל הדתות, ותהיה לימנה לרקרונותיה של מדינת האומות המאוחדות. מדינת ישראל תהיה מוכנה לשתף פעולה עם המוסדות והנציבים של האומות המאוחדות ולשמת החלטה תעצרת מיום 29 במובנבל 1927 ותהיה של וגם לבניין המדינה, וליסוד האזרחות בלאה של שבא וליסוד לציבות מתאימה לכל מוסדתיה, הזמניים והגרועים כאן <שקוראים> הוא מושיקים יד שלום, ששגרו אותה כתוב על המדיעות השתינות האמיהם וקוראים להם שתרוכו לאה באזרעת עדית עם העם המקריאה עשמאי לארצו בבדימת ישראל כולו We are the sons of the